Ласкаво просимо, ласкаво просимо всіх на конференцію Blender 2022. І ми святкуємо те, що 20 років тому тут в Амстердамі Блендер відкрив свій код. Тож з днем народження, Блендер. Я хочу почати презентацію з хороших новин. Тому що я все ще тут. Yeah. Тож, цей виступ не матиме сумного кінця чи щось таке. Лікарі визнали мене повністю чистим. Я не повинен переживати, і я здоровий. Настільки, наскільки стара людина, як я, може бути. Тож, це добре, не хвилюємось. Повертаюся до моєї доповіді. Я хочу перенести вас назад на три роки, тому що тоді була остання конференція Blender. І на тій конференції я смішно пожартував, сказавши, що йду у відставку. І залишаю свої обов'язки в Blender через п'ять років. Так. І це було трохи передчасно, тому що на минулої чотирьох місяців як я опинився в лікарні, балансуючи на межі життя і смерті. На щастя, мої справи швидко покращились, але тоді ви знаєте, що трапилось. Я виписався з лікарні, і світ був спорожнілим. Це було наче у фільмі про зомбі, бути єдиним, хто вижив. Тож, я думаю, люди, ви, можливо, пам'ятаєте цю відому картинку. Так, тож, ми всі думали, а, це все закінчиться, все буде добре, це дрібниці, так. Але це була серйозна штука. пройшло майже три роки, і це досі проблема. На щастя, це проходить, ось чому ми можемо провести цю зустріч. І я думаю, всі були типу, так, нарешті, ми можемо щось робити. Як хтось в Кремлі вирішив вторгнутися в новинну країну і почати воювати з усіма. Тож, це велика загроза, але... Що сталося після цього? Так, енергетична криза, і всі знають, що це буде велика проблема продовж наступних років. І не варто забувати про нашу стару добру подругу зміну клімату. Тож це найбільша загроза для людства, яка стане причиною серйозного вимирання біологічних видів, тож все паскудно і жахливо, але я можу сказати, що існує ще одна навіть гірша річ для людства. мета так? Ви всі знаєте, це ажіотаж, і з одного боку ви можете уявляти це як жахливий кошмар, так? де, як ви знаєте з матриці, люди будуть під'єднані нейронними інтерфейсами до інтернету, і великі корпорації намагатимуться контролювати наші тіла і думки, і зроблять все, щоб переконатись в тому, щоб ми були повністю поглинуті тим світом, який не існує в реальності. Але ця версія кошмару, можливо, є солодкою мрією Марка Цукерберга і інших людей, але сподіваюся, що цього не станеться. З іншого боку, більш нейтральний спосіб дивитись на це – це новий наступний інтернет. Інтернет, який стане 3D або більш 3D, і ми, ймовірно, станемо шукати речі і досліджувати інтернет за допомогою 3D-двигунів. Тож, це чудовий технологічний виклик. І ви бачите, що ціла індустрія перестрибнула на це, і вони, звісно, обіцяють, що зроблять його доступним, і, звісно, згідно з відкритими стандартами. І ви тільки погляньте на всі ці компанії, які обіцяють докласти зусиль, щоб зробити все опенсорс, щоб все було дружнє і доступно для всіх. Тож, і тоді я думаю, а де тут люди? Я був минулого літа на Сіграфі у Ванкувері. Там були заходи про метаверс, ми бачили ці великі корпорації, які роблять довжелезні історії про те, що вони збираються робити. І один з організаторів, якого я зустрів після, я спитав його, «Чому не запросили Blender? Чому у нас там не було?» І він сказав, «О, Боже, точно!» «Так, ми забули, напевно». І я сказав, «Ну, добре, бо якщо б ви навіть і запросили б мене, я б сказав, що не думаю, що я належу цій тусовці. Блендер все ще маленький, я не думаю, що зможу тут на щось вплинути. Там всі ці компанії, це корпорації, вони всі працюють із мільярдами доларів бюджету, вони розробляють речі і роблять із цього пиріг, який потім нарізають, щоб впевнити, що всі зможуть заробити багато грошей. Це не те місце, де я можу зробити свій внесок. Але тут існує проблема, яку ми повинні вирішувати, тому що, кому ви дійсно довіряєте зробити наступний інтернет. Чи це буде Мета, чи це буде Google, або Amazon, чи це буде Apple, або ми довіримося Ілону Маску зробити це все. Тож, існує багато людей, великих компаній, здатних діяти для втілення інтересів людей. І якщо зараз існує одна організація, яка має таку величезну спільноту креативних людей, які займаються 3D, і яка не має акціонерів і власників, і вони не прагнуть заробляти на цьому гроші, якщо таке можливо, то це, я вважаю, те місце, де ми можемо втрутитись. І я б хотів представити вам нову ініціативу, яка зветься Blender Lab що я валяю з собою групу людей, які будуть працювати над майбутнім Blender. Тож, дещо має запрацювати в найближчі 5 років, і я хочу мати 5 чи 10 з найкращих місків, які ми можемо знайти, щоб спланувати майбутнє. І ми повинні переконатись в тому, що ми маємо речі типу AR, VR технології, що ми можемо співпрацювати, якщо ми об'єднаємося з людьми, з якими ми знатимемо, як поділитись, як співпрацювати онлайн. І не тільки це, тому що... Дещо насувається за хвилою Метаверс. Так. І що це, як ви гадаєте? Штучний інтелект. Злий штучний інтелект. Найкращі оратори на сіграфі стверджували, що Метаверс буде створено за допомогою штучного інтелекту. Тож, реально вони вірять, що вони натренують це. Ви знали, що їхня нейронка тренувалась використовувати ноди геометрії Блендеру? Що? Ви можете собі таке уявити? Куди це все йде, якщо штучний інтелект почав користуватись Блендером? Я не знаю. Але це сталося. Тож, в чому ми маємо переконатись, як спільнота всередині Блендер? Наша місія і філософія Блендер така, що ми маємо переконатись, що штучний інтелект, та не інструментом, який працює для нас, для художників. Ми маємо проконтролювати це, ми маємо досягти того, щоб це все залишилось безплатним і загальнодоступним. Я навіть думаю, що в мене є ідея, як зробити метаверс. І багато людей ще не знають, але я думаю, що я знаю. І ключ до того, як це зробити, не намагатись це зробити, а просто робити круті штуки для людей. І тоді я думаю, це означатиме, звісно, що ви матимете інструменти, але ви повинні мати Можливість під'єднатись до мережі, мати можливість поділитись своєю роботою, мати можливість співпрацювати і мати чесний пожиттєвий доступ на ринок, щоб бути впевнений в тому, що ви як художник контролюєте своє життя. Повертаючись на два роки назад, я виписувався з лікарні, ми були все ще на локдауні, тож мали багато часу подумати. І я хотів переконатись в тому, що те, що я відчуваю своєю спадщиною, ідеями, які я мав, щоб... Все це було перейнято і донесено до багатьох людей. І от, що я відкрив важливого для Блендер, це те, що я хотів, щоб інші люди зрозуміли, і це чому насправді слоган звучить як «Свобода створювати». Для мене це значило багато, особливо тому, що це мало зв'язок із трьома базовими свободами, які ви можете визначити. Перша – це впевненість, що ви маєте свободу розгорнути робоче програмне забезпечення. Фундаментальний принцип руху відкритого коду – це те, що ви маєте доступ показувати і ділитись, і що ви можете створювати нові версії. Це також означає, що ви маєте доступ до креативних ресурсів, але не тільки це але ще й виробничі знання, тому що наявність програми не означає, що ви можете зробити речі, які хочете, і маєте переконатись, що ви знаєте, як зробити речі, і маєте бібліотеки і доступ до знань, які потрібні для цього. І третя річ, над якою я хочу працювати, це доступ до ринку. Люди повинні мати можливість продавати фільми, ігри чи малюнки, і не повинні залежати від платформ або систем, де вони будуть обмежені. Тож, доступ до ринку це одна з таких речей, над якими ми працюємо. І збираємося оголосити, можливо, це вже було зроблено вчора, я не дуже був онлайн, щоб побачити це. Те, що ми називаємо Blender Up. То що таке Blender Ups? Ну, це не те, щоб щось принципово нове, але ми звемо це чимось новим, тому що Простими словами, це просто доробка проекту Blender 2.8. В Blender 2.8 ми намагалися впевнити, що Python контролює весь інтерфейс і ядро. Blender працює незалежно. Зробивши це, тепер ви можете насправді зробити Blend файл з деякою конфігурацією навколо нього і створити ваше власне застосування, наприклад, для мавпачок. Так, і єдина річ, яку вона робить, це перетягує, назначає матеріали і кольори. Але BlendRap може бути і відеоплеєром, або застосунком перегляду, або маленьким засобом для компаній, що займаються 3D-друком, щоб випробувати свої моделі, чи працюватимуть вони. Це може бути досвідом, який ви захочете поділитись з іншими людьми, ви викладаєте це онлайн, ділитесь, можете надати це клієнтам, тому що клієнти захочуть мати 3D-візуалізацію своїх будівель чи продуктів на виставках або на презентаціях. Все це стане можливим з блендером з єдиним експертом і багатьма скриптами навколо нього. Може тоді ви зробите застосунок, який повністю сумісний з блендер. Більше інформації ви зможете знайти в секції «Кодблок». Я також переосмислював роль Blender Studio, тому що більшість людей може не знати, але в нас є інститут Blender і студія в тій самій будівлі, в штаб-квартирі. І я дійсно люблю те, що в нас креативні люди і технічні спеціалісти працюють разом і випробовують один одного. І всередині студії ми все ще мали намір зробити великий анімаційний фільм і попрацювати з індустрією Голлівуду, щоб отримати фінансування, але на той час, я думав, можливо, ви все ще можете заробити гроші або отримати фінансування на проект Blender, роблячи комерційну роботу для фільмів, використовуючи open-source методологію, а потім зробити фільм для ринку. Цього насправді не сталося, і ще це насправді не було потрібно, тому що Blender, повертаючись в 2019 рік, магічним чином злетів, і ми отримали підтримку вже всієї галузі. Тож, запланований фільм став скоріше тягарем, і я вирішив, що ми знайдемо виробничу компанію, що отримує права, і тепер вони будуть розвивати його, і вони будуть шукати студії, які будуть цим займатися. Ми можемо їх підтримати трохи, але ми не робитимемо все самостійно. В минулому році ми також працювали над Sprite Fred. Чудова короткометражка, це був найбільший проект, що ми коли-небудь робили. І ми також намагалися розробити пайплайн-виробництва для речей, які також змусили мене трохи подумати. Але те, що було найбільш ефективним минулого року, це високі вимоги дотичного проекту анімації. Оскільки ця велика студія складається з 400 людей, працюючи над Блендером, вони створювали фантастичні серіали, і, по суті, коли вони вже були готові, Netflix витягнув живлення і сказав «Чудово, гарна робота, і давайте рухатись далі». Тож, ви бачите, що Голівуд у великій індустрії починає все більше ставитись до художників, як до одноразового матеріалу. І це не те, що мені дуже подобається, так? І мені не подобається те, що вони кажуть, що «блендер» не готовий для нашого використання, тому що нам треба, щоб речі правильно вписувалися в пайплайни, так? Але що таке пайплайн? Тож, ось як це працює. Пайплайн означає, що індустрія змушує вас розділяти задачу на всілякі види маленьких операцій таким чином, щоб ми могли масштабувати задачу. Ви не робите процеси для художників, не даєте їм творчий контроль, або робите їх щасливішими чи продуктивнішими. Ви робите їх для людей, які сплачують рахунки, щоб переконатися, що ви можете якомога ефективніше написати 50 аніматорам, залучити їх до роботи на рік і потім звільнити їх всіх і отримати свій фільм. Пайплени, які виробляються таким шляхом, завжди працюють на минуле, але ніколи не працюють на майбутнє. Тому місія Blender, одна з речей, про яку ми завжди говорили, на яку я наголошую, це дати можливість окремим особам і невеликим командам створювати круту комп'ютерну графіку та мистецтво світового рівня для фільмів та ігор. Ось на чому студія знову зосереджує увагу. Студії маленькі, 80 людей. І ми збираємось продовжувати працювати над тим, щоб дати їм змогу створювати дивовижні і великі речі. А потім вони створюватимуть і ділитимуться всіма знаннями про те, як створювати речі. Одну з таких речей ви можете побачити сьогодні ввечері. Це розбір останнього короткометражного фільму, над яким працюють Виві. Project Хайз». Тож, я маю маленьке повідомлення. Дорогі, дорогі Голлівуди, я люблю тебе, так? Ти фантастичний, і ти завжди був для мене найбільшим натхненням. І я думаю, що ми однаково поділяємо пристрасть до 3D і всього середовища, над яким ми працюємо. І навіть можна сказати, що місія блендера полягає в тому, щоб надати найкращу 3D-технологію в руки митців, яка має відкритий код, щоб створювати з його допомогою дивовижні речі, це саме те, що ви, хлопці, робите в Голівуді, за винятком опенсорс, звісно. Тому я люблю працювати з вами, ви можете робити свій внесок у нашу місію, але я не хочу працювати на вас. Тому що, будьмо чесними, якщо дивитись на весь ринок, на всіх користувачів комп'ютерної графіки у світі, ви крихітна вершина піраміди. І ви, ви неймовірні, у вас найкращі люди, найкращі технології, на які ви можете витрачати мільярди доларів, але справді, ви чекаєте на мене? Ви чекаєте на нас тут, щоб допомогти вам врятувати вас? Я не думаю. Тож, це навіть не потрібно, тому що привіт автодеск, фаундрі, адобі, ось де ваш ринок. Тож, якщо у вас є 30-40 тисяч людей у Голлівуді, тоді ми у Блендер потурбуємось про тих, хто залишився. Тож, як вам така угода? Тож, я хотів би закінчити першою свободою, яка є основою результату кожного року. Я наголошую на цьому, що це означає, що означає мати опції безкоштовного програмного забезпечення та мати доступ до коду, який ви можете змінювати і ділитися цим з іншими. Ключові свободи щодо того, як побудований блендер. Незалежно від того, згодні ви з цим чи ні, ця домовленість є причиною того, що ми разом. А для адонів все те саме. Це така ж частина блендер, для якої ми розробили апі для блендер, щоб бути розширюваною річчю. Тож, якщо ви розширюєте блендер, ви в основному використовуєте функціонал блендер. Але також має бути GPL. І я дізнався, що в останні роки це стало трохи брудним і туманним, Якщо люди кажуть, що якщо щось не працює в блендері, вам потрібно купити доповнення, правильно, мені це не подобається. Я знаю, що люди з комерційними додатками чудові, і вони заслуговують повної свободи продавати продукт, але ми також повинні взяти відповідальність, як проект Blender, сказати так, але ми також маємо власну платформу, подібну до Мазіла, наприклад, як групу розширених доповнень. Тому ми працюватимемо зі спільнотою та деякими співробітниками з Інституту Блендера, щоб керувати платформою розширень, де попередньо схвалені високоякісні додатки будуть доступні для всіх. І ми працюватимемо разом з Blender Market та іншими платформами, щоб переконатися, що немає конфлікту, і ми маємо хороший баланс між комерційним світом і світом вільного програмного забезпечення. Ви можете зайти на код blender.org, щоб прочитати більше про це. Okay. Ось і все.